دلوقتي السمنة دلوقتي بردت للناس اللي ما شافتش طريق التصيح السمنة هسيبها لهم في صندوق الوصف تحت فأنا دلوقتي عايزة أخزن السمنة بعد ما سيحتها وعلشان تقعد معايا فترة إن طبعا بستنى لحد ما هي صفيت خالص والمرتا بتاعتها نزلت تحت فأنا دلوقتي إيه؟ حصب فيها في البرطمان ويستحسن يكون ازاز ويكون طبعا نظيف وناشف خالص خالص دلوقتي انا هصب السمنه بعد مساحت ساحت كده بسم الله بسم الله بسم الله واحده واحده واحده كده علشان هي لسه ما بردتش قوي واحدة واحدة. واحدة واحدة علشان المرطة ما وتنزل في السمنة. انا هصف السمنة خالص. خالص. علشان تبقى المرطة ايه من غير السمنة. كده خلاص. دي اللي هيفضل بقى في الحله ده. دي ده هيبقى ايه المرطة. دي هتبقي ايه المرطه في ناس كتير بتحب المرطه دي وفي ناس بتجمعه دلوقتي علشان السمنه تقعد معايا فتره طويله انا بحط بحطلك كام آه مسمار آه او القرنفل في بعض البلاد بيسموه المسمار او القرنفل اهو اهو تحطه وفي ناس بتحط آه حبات من الفلفل الصحيح فلفل الاسود الصحيح بس طبعا عشان لو بتعملي بيها حلويات او اي حاجه طبعا وما ده مش هيعمل لا ريحه ولا اي حاجه خالص فبحطها معاه بس كده وبسيبه لحد ما بيجمد وبعد كده بغطيه ده بسيبه لحد ما يبرد خالص وتجمد السمنه وبعدين ابتدي اغطيه والمرتبة بعد كده بتحطيها في طبق وبتشيليها عندك في, في التلاجة او اي حاجة بس هي طريقة سهلة جدا جدا جدا واشكركم على حسن المتابعة ولو عجبكم الفيديو ديسوا لايك وسبسكرايب وشير علشان كل يستفيد والسلام عليكم